يا مرحبا ترحيبة الغالي بالغالي جديدة الزين مرحبا ترحيبة الخل في خلا في محل اهل الكرم ناس للابطالي ابن حجنا اهل البن والدلا وبسم الله نظمنا جاز الامثالي ستة ستة المدح في حلة في جوال حصري المدح في حلة جزل الأنفالي مورت نيزها لها المدح في حلة يا حسى مبروك تحقيق العمالي وطوّتك باللين ما مثلها طال طالك بالسن والحسن كالتالي العذار من كسر على ملة انت سلطان الفخر طيب الثالي بالكال حاسه الفخر كله، الكرم ملجوده حاسه الفخر كله، مرحبا ترحيبة الغالي، الغالي، مرحبا ترحيبة الخل في خله، في محل اهل الكرم ناس للبالي، ابن حجنا اهل البل والدله، والخوان اهل الفعل ما ضرب امتالي، كل واحد كاسب بطيبه جبله، وانت يا عبد العزيز منزلك عالي، دون تلك مواقفهم فهم جزالي وفتر عبد العزيز الوفاتي الله كل اللي صيتها على شيختنا ما مهدني مله الجواهر ما يجي حالها جبالي طيبها معروف ما حالها خله بنتي مترك راسي يا كنها جبالي راسها ما في خوف ولا ذله مرحبا طيب بالكرم والجود حاسه الفخر كله، بالكرم والجود حاسه الفخر كله، مرحبات الحيفه الغالي في الغالي، مرحبات الحيفه الخل في خله، في محل اهل الكرم ناس للبالي، ابن حجنا اهل البل والدله، والخوان اهل الفعل ما ضرب امثالي، كل واحد كاسب بهج وانت يا عبد العزيز منزلك عالي وانت يا نواف وقيبي في سجلة الخوالي لهم صيتي وفعالي كل منهم سيف بلاز من سلة رايد وتركي مواقف هم جزالي بترن عبد العزيز الوفاة كلها هم كل صيتها معلها مثالي شيخ تنود سياك انا راسها ما في خاطر ولا ذله مرحبا بالحبه الغالي بالغالي مرحبا ترسي ترسل اللي في خيره تم حننا للتروم ناس للضال ابن حجنا اهل البيت نودال ابن حجنا اهل البيت نودال وكتابه الكلمات العامه والخاصه جوال 05